دلوقتي كده في صدمة كبيرة بس كده حطين صورتي على اوتوبيس بقى يعجي هيا النهارة ايكم مايكل بي سي والفيديو بتاع النهاردة يا جماعة اجدد من كل مرة جربناها قبل كده وحاليا يا جماعه انا بجول لبى ومعايا يعني عربيه بجول هي بتسالوا عليها كتير يعني وحاليا الساعه 9 والمفروض ان احنا هنروح نشتغل عند واحد بتاع اتوبيس اتعقدت معاهم بدل ما هو ما فيش شغل وانا قاعد انا والعربيه اللي بجول دي يعني زياده المهم عاد يا بتاع ليكزس يعني انت صدمتني طيب طيب الله يخليك يعني العربيه مش ناقصه تصديم هي مصدومه لوحديها يعني المهم يلا بينا هنروح المكان بتاع الاوتوبيسات وهنجرب الاوتوبيس بتاع النهارده كده و... وان شاء الله يبقى وشنا حلو يعني على الشركه دي. Let's go من اوي. ما قلتليش بقى ايه رايكم بقى عربية العربيه عربيه كده على قديمه يعني زي ما بيقولوا كده. <تصفيق> يلا بينا. الناس كلها راكبة لكزس كده وحاجات عالية وانا راكب اعلى منهم كلهم يعني مفيش اعلى من كده يعني يلا بينا المهم يعني, يعني ان شاء الله يعني يعجبكم الاتوبيس اللي انا هشتغل عليه وان شاء الله انا يعني متوقع جدا انه هنسوق الاتوبيس ده وح... يعني مش هنعمل فيه حاجة يعني كالعادة ان شاء الله تبقى سويتنا حلوه عليه انا انا شفت تاكسي عدى انا بفكر كده اشتغل على تاكسي يا جماعه يعني يعني ان شاء الله افضل برضو اكتبوا لي كده في التعليقات اذا كان حابين يعني نسوق تاكسي المره الجايه ولا ايه واني بس بتاع الليكسس ايوه حلو كده يلا بينا وهنا يا جماعه احنا وصلنا للمكان اللي هو المقر بتاع الاوتوبيسات ما شاء الله كلهم وجهات يا ريق اهو على ايه ده يلا خليها غيرك اللي جنبيه ومجدع يلا مفيش مشكله يلا يلا الذاك كله غاربني وجاب جوه طب مش حرب كده لا بس ايه رايكم يا جماعه يعني من دلوقتي كده في صدمه كبيره بص كده حاطين صورتي على باص يا يعني يعني بس من الاخر على 100 <تصفيق> يلا بينا يا جماعه ونجرب كده ونروح محطه وان شاء الله كده يبقى وشنا حلو على الاوتوبيس ده يلا بينا ندور كده يا سلام اتوبيس مرسيدس يا جماعه ما يعني فيش احلى من كده يلا بينا اه بص سواق يعني اه يلا بينا تمام عدي عمة عم بتاع البسكليتات يلا بينا اه تمام هنروح المحطة الجاية تمام ونحمل ناس كده ونشوف الوضع تمام خلينا داخلين على المدينة لا بس يا جماعة عايز تقييمكم بقى للأتوبيس ده وقولولي كده تقيموه كام من عشرة وكده يعني. تمام أنا مش عارف ليه الأتوبيس حاسه بيحدف مني شوية كده يعني لا بس هو مبدئيا كده أمورنا تمام أنا مش عارف ليه يا جماعة المدينة كلها بجيت جايبة بجوز زي بجيت كلها على قديمه يعني دي أول العربية كده سبورتاج تعدي يعني والمهم يا جماعة أحنا نقف هنا ونحمل ناس تمام أيوة خلينا راكنين هنا يا سلام أتوبيس يا جماعة أيه ده دلوقتي يا جدعان واقف عادي زي كده وليه دول بولي كده مش عارف ليه مره واحده كده شكلهم يعني قالوا اتوبيس جديد كده عايزين نطلع معاه يعني مفيش مشكله يعني عايزين تطلعوا معايا يا جدعان ما عنديش اي مشكله بس محدش يعني ايه يحط لب ولا اي حاجه في التوبيس يعني طيب يا جدعان طلع اول واحد فيهم حلو يلا طيب اللي بعده يا جدعان يلا يا مستعجل مستعجل انا يا جدعان عايز امشي محدش يرمي حاجة في الأتوبيس الأتوبيس لسه جديد يلا بينا طيب كله طلع تمام كله قعد والدنيا تمام عشان أنا هطلع كده محدش يطلع تاني يا جدعان يلا بينا بس وماشيين عادي يعني زي كده والدنيا تمام يعني قولوا <تصفيق> لي بس كاب تقيم السواقة من عشرة يعني أنا الحمد لله يعني أول فرصة أبقى أسوق على أتوبيس ويعني أبقى في أي شغلانة كده وتعدي على خير كده <تصفيق> الحمد لله يلا بينا وإن شاء الله يعني لحد يعني ما نخلص الشغلانة دي نقضيها على خير كده شو شاء الله Let's go يا <تصفيق> اهدأ اهدأ اهدأ اهدأ واو يو بيك ذا روك اه نو واي ولا بعدني يالا استك صاحب الشركه يالا انا ملهاني صاحب الشركه خلينا نكلم صاحب الشركه و... ونحكي له على الوضع اللي حصل. اه استاذ انا عملت حادثه، على شوف. انا الصراحه مش عارفة اعمل ايه. تمام؟ شوف التحدي. انت مرفوض اني مرفوض مرفوض يعني، يا عم اهو بتاعك يا عمي يعني، خليه يروح يعني. عادي جدا. انا زي ما قلت لكم يا جماعه انا من اول الفيديو انا حابب ان اشتغل على تاكسي يعني وما قلتش من ده كله يعني انا عارف كده انا كل مره اشتغل في حاجه لازم بتبوظ بس انا انا متفائل بشغلانة التاكسي يا جماعه يعني تمام